Слава Україні, РОНО в а 377-й день війни, сьогодні різні новини, 100... великий обмін, по-перше, 130 українських захисників та захисниць повернулися додому, ну і по-друге, про великі втрати, ми ще не пережили і не знаємо, що з розстрілом а, військового відбулося, і от за 30 хвилин буквально до прямого ефіру дізналися, що загинув а, герой України, це вперше він отримав це звання, людина, яка отримала це звання, ну, прожиттєво, Дмитро Котюбайло, позовний Вінчі під Бахмутом. Про пекло Бахмуту і взагалі про війну, про втрати, які ми внесемо, і ми не мусимо, не маємо права про це забувати. Сьогодні з нами Петро Кузик, командир батальйону «Свобода» Нацгвардії. Децгвардії. Пане Петре, я дякую за те, що ви прийшли до нас. Доброго вечора. Я хочу запитати, от Бахмут – це буквально ну, це прямий ефір, це, ми дізналися цю інформацію, він забирає великі втрати в Україні. Він просто косить там а, і це пекло. Вибули батальйон «Свобода» там 101 і один день, коли кажуть, що ну, вижити там реально дуже важко. Як виглядало, як, ну, як себе почувати після ста днів пекла? Ну, досить непросто, якщо ви кажете про е, от перші дні тут, коли оглядаєшся в цивільному житті, то дійсно соціалізація, вона непросто дається. Е, війна там має дуже гострий, дуже динамічний характер, протистояння дуже щільне і... Ну, Загострення відбуваються майже по всій лінії. Бували дні, коли по 17 штурмів на добу відбували. Бували дні, коли ми штурмували. І при такій динаміці, при такій щільності вогню, при такому скопиченні техніки сил втрати невідворотні. Вони, на жаль, з нашої сторони теж є. І з нашої сторони вони дуже болючі, тому що вони в рази менше, ніж у окупанта. Я це не тому, що я там українець і там військовий, я об'єктивно кажу. Вони не рахують людей, і там кладемо їх там, ну... Спочатку ми рахували там, скільки там, 10, 20, там до 40 в день находило там знищених. А потім просто перестали рахувати, тому що, ну... Це древна трата часу. Вони пруть і пруть. І при такій шильності, звісно, що і з нашого боку втрати, але з нашого боку гинуть найкраще. От з їхнього боку ми знищуємо зеков, вагнеров, деградантов. Навіть якщо це регулярна російська армія, там нічого немає від воєнного, від кодексу, від честі. Це облюдачно деградоване військо, яке Прийшлося сюди вбивати, тероризувати і здійснювати геноцид. І як правило, ну там я, я із полоненими пару разів поспілкувався, в мене немає бажання. Мені цікаво тільки там, який напрямок, скільки їх, які найближчі плани. Там зразу придаємо СБУ, Тому що от сьогодні загинув да інші. Ми знайомі були. Це Крепкий Козак був. Він ще воював в Донецький аеропорт, Піски. Власне, там ми і познайомились. Дуже серйозний воїн був. І знаєте, от, він вже був героєм України, офіційно, президент включив. Кесь би інша людина на цьому б зупинилась, ну здалась найвища державна нагорода. Можна десь уже там, ну, як то кажуть, ні, а от власне такі як він, вони їм болить Україна. І от такі бійці з різних підрозділів. От ми їх втрачаємо, це велика втрата для нас. І не Потому тому що что що жене сюда окупант, це Ну, один боєць з мого батальйону для мене коштує тисячі цих мертвих окупантів. Я уявляю собі для підрозділу Довінщик, командир корінь був, яка це втрата. Тому з нашої сторони високосвідчені, моральні люди, високомотивовані, і ними рухає одне – захист святої України. З їхнього боку реальний прототип орків з їхніми цінностями – Красти, гвалтувати, знищувати, палити, е, от таких два світи штовхнулися. Зіштовхнулись е, по різним ділянкам. Зараз найбільша така, це Бахмут. А якою ціною тримають Бахмут? От вже на один день, на один тиждень точиться, я не знаю, це вилови інформації, треба вийти, тому що дуже багато втрат українських, його полишити. Ні, кажуть, ні, тримаємо його, а ви там ну, виходу були, як спілкувалися там знайомо, ні, там ще кузик там, ні, там батальйон ще там, ні, ще не тут, ні, не можна поспілкуватися, вони ще там. Дякую, ну, віці, е, наші підрозділи «Свобода» е, е, і ще один батальйон, який розвиваються вони є воєнні підрозділи розмірковувати треба не треба воєнні не можуть У них є наказ є наказ от ми коли працювали в рубіжному там так само було пекельно гостре і ми ну не було наказу на відхід було наказ тримати позиції ми тримали до тих пір поки ми Ну, інші підрозділи відступали, можливо, у них були там якісь дані, у нас не було, і ми попали в повне оточення. І продовжували там працювати. Поки не прийшов наказ на вихід, ми спланували прорив, вихід, і тільки по наказу вийшли. Жодного разу я пишаюсь нашим підрозділом батальон «Свобода», що ми жодного разу без наказу ніяких маневрів не відступали і так далі не робили. Але Протистояння, особливо Рубіжне, Сіверський Донець, зараз Бахмут, воно не співставне. Ворог зосередив там набагато переважаючі сили. Набагато. Це включаючи і техніку, і танки, і літаки, і артилерію, і кількість особового складу. Специфіка у ворога така, що вони можуть собі дозволити... Загороджувальні загони і гнати кулеметами своїх же людей на наші позиції, тобто примусово тим е самим розміновувати територію перед нашою позицією, виявляти наші вогневі точки. У них є ресурс цих убити, ну, кинути на смерть, цих кинути в обхід. Цих, можливо, не знищать ще один обхід, а тим часом інші засікають, звідки найбільше йде інтенсивний вогонь і направляють туди артилерійське враження, часто густо, яке змішує їхніх і наших підрозділів. Тому втрати великі, але втрати великі тому, що війна динамічна йде. І я ще раз кажу, що це дуже болючі втрати, але ми затиснули в собі, бо можна з розуму зійти, якщо аналізувати, переживати... Однозначно треба мститися Однозначно треба пам'ятати цих хлопців Це, ну, за час боїв вони, повірте, рідніше, найрідніше, рідніше стають Але не припиняти працювати От у вас було цікаве питання, чи виходите з Бахмута, чи не виходите з Бахмута Мій світогляд в бою звужується до батальйону Оце мій весь світ, який мені треба, мені треба побивати ворогів, зберегти пацинів, виконати задачу. І більше мене не цікавить. Світогляд штабу, да, він трохи ширший. Світогляд штабу сектору ще ширше. Там, і так далі. Тобто задум, який є в головнокомандуючі чи... У вищого керівництва ми його не знаємо, і ну, він не повідомляв у нас задом тримати позиції, там, наш наказ. І воєнні їх тримають. Очевидно, ну, вся ця історія боротьби Бахмута, сільського Донецького, -Дон -Дон Рубіжного і таких інших точок, це в активній обороні перемелювати найбільш боздатні частини ворога, що класно виходить у українських Збройних сил. Так що мені сказати, у нас, у нас в тому числі, е, ну, статистика вражаюча. Там. Я вважаю, що під Бахмутом повбивали десь від 30 тисяч ворогів, це мінімум. Якщо враховувати вагнерів, яких вони не рахують, якщо враховувати ополчення, яке вони поназбирували в Луганській, Донецькій області і так далі. Ну, е... 30 тисяч трупів, це ж якось вони виглядають, вони ж на ну, всі не випав, ну їх є вид, ну, я не знаю, як найстрашніше виглядає? Ну, як... там, де вони можуть забирати, вони забирають, і то після ефірів, коли ми почали озвучувати, що вони не забирають своїх мертвих. Позиції перед українськими захисними, ну, от, українські позиції виглядають так, що перед нашими позиціями завалено все трупаками. Коли йде контратака, Повірте, що важко знайти місце, щоб на землю вступити, а не наступити на вбитого ворога. Тому що вони, не можуть, вони підходять близько, інколи 30-50 метрів протистояння, а потім, коли їх знищують, вони не можуть забрати. І це перше. І друге, вони особливо не переймаються своїми колегами, те, що я бачив. І е, картина така трохи апокаліптична, тому що... Реально завалено все. Вони в різних позах, як застила їх смерть, так вони і е зупинились. І, ну, там, лю людей, які обтяжені гуманізмом чи тонкою психікою, ну, там не витримують. І нема коли цим займатися, навіть якщо б був гуманізм з нашого боку ховати ворогів, просто не дають часу. От, проявіть собі, там, на піку 17, ну, в середньому 10 штурмів на день. Це майже безперервно, ваші позиції атакуються. там, цих повбивали, там, через пів години 40 хвилин буде нова хвиля, через годину-півтори нова хвиля. І от так от цілодобово У вас є час швидко почистити зброю, привезти до ладу, поповнити боєкомплект, понабивати рашки, підготувати гранати, та по суті все. І вже, вже немає часу там, навіть, там, каву випити. А... а як в таких умовах от як жити в таких умовах а як психіка витримає чи не витримає ну зазвичай психіка не витримує я впевнений що після цього протистояння повернуться хлопці ну знаю нас кажуть там, ну, добре, не бу там крепкі слова, ну, складно працювати, відверто складно, тому що, якщо ти не встиг оскотинитись до рівня ворога, ну, все одно вбивати людей, воно нормальній людині в третьому тисячолітті складно. У мене в підрозділі був хлопчина, це під Горлівкою були бої. Там теж були пекельні бої, вони просто мало освічувалися журналістами, але там доходило до окопних, майже рукопашних боїв, коли вони вже заскакували до нас в окопи. І він досить вдало, з ручного міномета там, попав в купу, вони якраз зібрались, 15-10 їх було. І він так насипав гарною, і потім, коли вже там... Відбили цю атаку, збирали трофейні автомати, наших поранених витягували і так далі. Він подивився ну, на результат своєї роботи. І кажуть, що артилерістам не можна показувати результат їхньої роботи. Людина високосвіт. До цього був актор балету. Ну, то тонка натура. Він попав в психіатричну лікарню. От настільки він запереживав за ворогів. Цього теж допускати не можна. Ну, це, знаєте, я так... Розказую окремі випадки. Загалом, нормально працюємо, знищуємо ворога, це ну, комусь треба це робити. З психікою все в порядку, тому що ну, треба затискати в собі емоції, бо якщо вже все-все на все давати реакцію, то ніяка психіка не витримає. Там не то, що черствієш, просто ну, є робота, от вона важка, вона непроста. Ну, психіка адаптується, тому що це інстинкт самозбереження і виживання, так розумію, просто. Можливо, ну, і, так. Да, ну, трин... відверто, я оце, тільки у вас зараз на передачі задумався про психіку. Там якось не до цього. Д не до таких тонкощів. Ш... Да. Да. Так, Є роботи або служби і виконування. Так, да, є роботи, її треба виконувати, її треба якісно виконувати, бо від цього залежить твоє життя і твоїх побратимів. Ось усе. Я розумію, окрім гарних е, результатів роботи батальйону «Свобода», командира Мікова, є, є ще й втрати. Ви можете сказати, скільки втрат в «Свобода»? У нас величезні втрати, на жаль. Е, у нас <кій> за цей рік загинуло 53 людини. Е, ну, весь рік ми знаходимося в найгарячіших точках. Я вам скажу, що це... Це найболючіше, тому що е, ну, хлопці просто класні, професіонали, і вони за цей час стали ну, на голову вище лінійних підрозділів. Бо, ну, е, вони в такому ритмі, в такому, в такому режимі, е, вони реально швидко стали мега-супер, мега-професіоналами. Це перше. Друге, ми всі зріднились як сім'я. І е, коли не стає когось, е, це дуже боляче переживати. І ще болючіше, що ти маєш далі продовжувати цю роботу і, можливо, з боку здаєшся якимось таким грубим циніком, тому що, ну, якщо ти дозволиш собі зараз розкиснути, ну, капець всьому буде, всі роботі. Е, під бахмутом Ну, ми мали втрати, у нас перші втрати почались в Рубіжному, знову ж, Рубіжне тримали, зараз про це можна говорити, 300 людей проти десятків тисяч окупантів. І вони, вони думали, що у нас так само десятки тисяч. Ми коли відійшли в них, там навіть кіно яке знялось, там про тисячі-тисячі найомників і так далі. А на піки протистояння, Рубіжне тримало 300 людей. За рахунок чого? Як ви казали, на характері? Характер, плюс вдалі вибрані позиції, ну і ненависть якась була до них. Плюс ми чомусь не боялися рубіжному. А от нас боялись. Нам якось було байдуже, чи кадировці, чи якісь там вагнерівці, чи будь-хто. Ми не сортували, ми вкладали всіх. Причому, щоб арт-підтримка була мінімальна в пробіжному. Ну, якось так я не знаю, чи на стресі, чи на. Ну, да, на характері працювали. Що таке характер українського бійця? От дуже яскраво оце, зараз цей розстріл після слів Слава Україні. Оце характер українського бійця. Він не боїться нічого. Він мотивований. Він захищає свою українську землю, щоб попасти в... на такий сектор роботи, де, ну, пекло. Да, є ж там якась друга лінія, є блокпости, є якесь протистояння не таке динамічне. Це треба, щоб там ефективно працювати, треба змиритись з тим, що кожного можуть вбити, тебе в тому числі. І тоді ти заспокоїшся і можеш нормально працювати. Якщо в тебе є додаткова мотивація у вигляді любові до України і ненавість до її окупантів, це йде на користь. О, характер українського бійця якраз в цьому і заключається, що нас багато років зображував в лапках братній народ як таких кумедних любителів співати вареників і ходити в шароварах. Насправді вони замовчували, що українців приспаний. Ген воїна, і от він зараз тільки пробуджується. І коли хтось боїться і тікає з країни, хтось боїться, там, каже я не можу воювати. Ви так... таких зневажаєте? Так. Раніше і політично мені радили казати, що не всі можуть воювати, я розумію, і так далі. Після того, як за Україну загинули. Мої близькі друзі, а серед них хлопці, там 22 роки, семь, який одружився два тижні перед цим. І так далі, я не можу толерувати цього відношення. Ти або воюєш, або допомагаєш армії чим можеш. Бо війна не виграється кимось. Якщо не буде концентрації так, щоб жили, лопались всіх зусиль, ти не переможеш. В бою. Просто хотіти жити недостатньо. Треба дуже-дуже хотіти вбити всіх ворогів, тоді буде результат. Бо якщо почнеться там толерування чогось іншого, ну, буде біда. І все більше і більше мені дуже важко вважати за людей, тих, хто повтікав з країни, чоловіків я маю на увазі. Ну, Давайте припинемо, бо я далі не буду себе контролювати. Я... А я пам'ятаю нічого, я теж не толерую. Я пам'ятаю перші дні тижні, там навіть в памперсах, це, я не вигадую, це було фото. Там або в памперсах, або в багажнику, або під спідницю дружина вивозили. За гроші дуже багато випадків, це теж публічно треба казати, визнавати, це офіційна інформація. Я Ось... не розумію, як вони живуть самі з собою. Коли... Твій народ бореться, а бореться не за якусь там територію все. Питання стоїть виживання українського народу. Я би простіше його поставив. На право жити українцям, дітям українським, матерям нашим, батькам, родичам, сусідам. От зараз це екзистенційна війна. Вона не більше немає, що війна з нашого боку. Ми виборюємо право жити українцями. З боку Росії знищити як нас, як український народ. Тобто той, хто погодиться стати халуєм, він отримає право жити, а той, хто залишиться українцем, буде через табори, через розстріли. Ну, як це було. І це ж вже показало Буча, Ірпінь і так далі. Тобто вибір стоїть дуже простий. І коли страх заповнює, ну, коли чоловіки втікають, Ідучи от то, що ви казали на якісь там, я розумію, якщо хвора людина, я розумію, якщо, ну от, не можеш воювати, але лишився і там волонтериш, допомагаєш там. В мене приходили літні люди, в мене приходили люди з вадами, які казали, я не можу так, як ви, воювати, ну я вам хоч буду там машину помиють, заправлю машину, буду там патрони чиїсти готувати, хоч чимось там знадоблюсь. Це одне. А так кинути, ну, я цього не зрозумію і, да Бог їм, суддя, не хочу навіть час на них витрачати. Ага, коли доокуповували Буч ірпінь, те, що ви згадували, мені розповідали з вашого батальйону, що хлопці плакали. Ви плакали на цій війні коли? На жаль, так. Не в Ірпіні, в Ірпіні мені щось закипало лють. Я коли бачив розстріляних дітей з мамами, розстріляних літніх людей, я розумів, що їх треба нищити, цих покидьків. У мене тоді стерлось от, все людське в окупанті, тоді, от в Ірпіні зникло. Жодного ну, сентименту, жодного гуманізму тоді ну, не відчував. Е, я декілька разів, на жаль, плакав, коли втрачав хлопця і ну я розумію що з цим жити і це що би я не сказав людини нема не повернув сина батькам не вберіг така доля я не знаю що говорити але це ну, війна і оплакувати ми всіх будемо після перемоги після знищення моря і найкраще Ну от, я собі думаю, найкраща пам'ять про цих хлопців, і щоб була про них пам'ять, це повбивати всіх окупантів і дбати, щоб от, про цих хлопців вічно пам'ятали. Е, я розумію, що і, от, ну, і батальйон «Свобода», батальйони Нацгвардії, Збройні сили ЗСУ, які не тікають, не відступають, які прийняли рішення ну, рубатися, вони розуміють, що в такій динаміці, от уявіться, виходить підрозділ на штурм, і у кожного є розуміння, що при такій динаміці і щільності вогню, частина загине. і Вони все одно йдуть туди. Це значить, що ну, ці бійці свідомо знають ціну захисту України і готові її платити. Це страшні слова, і мене не зрозуміють люди, які не воюють. Тому, ну, то, тому не можна прощати ні зраду, ні колабораціонізм, ні криве слово в бік українських воєнних, особливо павших воєнних, особливо знущання воєнних. Я думаю, що е, треба намагатись мстити якомога якісніше, якомога більше, коли вже прийде мир. Треба дбати за світло пам'ять цих хлопців, щоб про них мають ну, знати вічно, українці, бо, ну, власне, от такою ціною дається майбутнє. Я погоджуся з вашою тезою, що з нашого боку гинуть найкраще. Мені здається, я давала якось там з витоком інформації, що в Бахмуті співвідношення загиблих, один український, п'ять окупантів. Але те, що ви кажете, от у нас сьогодні, от реально перед ефіром я дивилася, де він ще загинув. Молодий, красивий. А, людина, яка б освічений, освічений, безстрашний, мотивований. Це просто от... надихав своїм прикладом сотні тисяч людей. І я от думаю, ну от просто я дарую тебе з такою таке житєське, може не красиво це залишатися там дітей би, от і от таких дітей, і, і, і, і так думаєш про кожного із них там. Я не знаю, от ви казали, вибрали в полон і навіть розмовляли, да? хто, хто, та що вони казали, Як вони, хто це, що це? Це непотріб, абсолютно людський, деградований непотріб. Один чи два мені попадались не, не кримінальника. Як правило, дай, ну так подивишся на нього, кажеш, яка стаття? Ні. Це люди здеградовані люди які ну, ну от вони кажуть що вони прийшли от тварини спочатку перші там розповідали казачки що там ми не хотіли нас сюда привезли і так далі ну, це перші дні коли ми там на Баришівці, на Київщині в Гріпіні працювали зараз вони кажуть що ну там в них одна казка нас поймали нас заставили я там особливо Вагнера, ну що, вони відверто говорять, їм вже втрачати нема чого. Е, вони, вони по собі судять, вони думають, що їх зараз будуть вбивати, хоча е, ми ще не, не до такої стадії скотинули, що вбивати беззбройних людей, але я думаю, що ну, от після цього відео все, все можливе. Е, тому там нема з ким розмовляти, там… Е, вони здеградовані до рівня тварин. Я вам серйозно кажу. Там нема про що говорити. Єдине, що от коли там колега мій там казав там, давай там ми снімемо викладемо мережу, може вас родичів пізнають. Оце мені так згадалось, він каже та ти наркоман, ти нікому не треба. Він так підняв очі, каже що, я мамі потрібен. Оце щось людське в ньому промайнуло в цей момент. А так очі вбивців Риторика заучена, не цікаво вже, скільки їх пройшло. Їх, ну, ми й не допитуємо їх. Нам, я ж кажу, там три питання: там, скільки, де стоїть те, які плани ну, там, щодо нашого сектору. Далі весь був Передає. Мені з ними не те, що не цікаво, гідко розмовляти. Бо не, це я не, не з позицій менше і так далі. Я реально кажу, що я не бачу там офіцерів, хоча попадались офіцери. Чи, ну от просто так от позвоню, по документам. Я не бачив там воїна там, з кодексом, я не бачив офіцера, який розуміє, що таке честь офіцерська, що таке. Це зброд вбивців, галатівники, які прийшли вбивати, грабувати, що б вони не казали. Як би він не співав, що його там п'яним спіймали і заставили, це все брехня. Вони просто хочуть жити. Там ми воюємо, на жаль, з дуже здеградованим суспільством. Здеградованим, але підлом. А, які, які, яку підлість використовують Вагнер от, в секторі, де ви працювали? Та постійно багато. Вони можуть передягатись в українську форму, підходити, кричати, я втік з полону, підійти на кидок гранати, кинути гранату. Були випадки, коли гнали реальних полонених перед собою, як живий щит. Е, ну, вони по один до одного підлаповують себе, коли і, я бачив, це снайпер знищив окупанта, другий підлазив під нього, ми думали, він хоче якусь медичну допомогу, а той стягнув з нього теплі речі, було холодно дуже холодно, і там же натягнув на себе і поліз. А О, того залишив? Ну, там? Да, от так, отак як є. От вони... Я звертавши увагу на це, коли наступали, розбили колону Кемерівського ОМОНа. Uh -huh. Жорстоко попалили і так далі. І через три дні, коли звільняли Бушу, Юрпієн, Гостомель, ми, ну так сталося, ми перші, звільняли всі артилеристи. і Я ж казав, там, і, нам інформацію і координував ГУР нас і так далі. Ну як піхотні підрозділи, зайшли ми перші туди. І я побачив, що це кемеровські трупи кемеровського ОМОНа як лежали біля машин, так і лежали. Вибачте, їх собаки вже не хотіли їсти. Вони обгорівши були по собаками. Тобто оці три тижні, які панувала Русський мір в цих містах, вони грабували, виносили коври, мікроволновки, чайники, гвалтували, розстрілювали населення. Ніхто з них не додумався поховати своїх же, причому це ж це офіцер, офіцерйо. От ми як зайшли, вони так і лежали. От я що тоді звернув на це увагу, це відношення до своїх. Оце відношення їхньої армії до своїх же, ж, ну, побратимів по не можна казати. Так само і там, вони один одного підставляють, зневажають, видають, викривають там, розстрілюють. Полонений розповідав, що він був свідком того, що вишикували лінію і спитали, хто боїться наступати на українські позиції, щоб ми на вас не розраховували, признайтесь. На... Ну його вже били за цим, каже, я на досвіді мовчу. Два, каже, я. Каже, відходь в сторону, відійшли, розстріляють. Перед строєм розстріляли, каже, хто ще не піде. Ну, звісно, всі, всі погнали. Ну, от, от такий контингент. І якщо знищується цей шлак з одного боку, і в цьому протистоянні захищаючи Україну, щоб ця мерзость не просочилась далі, ця чорнота, падає українська дитина, яка там 25, ну неможливо, там навіть 50 років у нас герой, йому осколком перебило хребет, він віддав рацію. Ну, коли б'єць віддає рацію, це значить, що вона не дісталася ворогу. Взяв кулемет і каже, я вас буду прикривати, ви там пересувайтесь далі. І, ну, прикрив, прикрив е відділення. Ціною життя. Ціною життя. От такі геройські вчинки з боку українських солдат. І підлість, ненависть, намагання спалити все, спопалити. Я не так запитаю. Я... В якому співвідношенні? Скільки їх треба знищувати? Тому що, знаєте, один до п'яти – це добре, але там шлак, ви сказали, а тут люди, з великого боку люди. І тут 40 мільйонів, а там 140. Ну, я плюс-мінус, Я не знаю, з якою, скільки їх треба вбити, щоб це припинити? Е, якомога більше. Я не знаю цієї цифри, ніхто її не знає. Ніколи е, московицькі... Е, правители показово церковные не были по-справжнему богобоязні и не любили людей и байдуже сколько для, для людей заради их там одного божевильного стартёра и я точно знаю что ну я не владею и думаю никто не скажет точную цифру я точно знаю что она має быть такая страшная щоб вони своїм дітям і правнукам заповідали, що от туди, в Україну, дивитись нема чого. І не лізти туди, тільки в гості, і то обережно. От, ну, от, так як, як кажуть, знаєте, в мене є ну, командирів з водов, які молодих тренують, вони кажуть, воювати треба так, щоб талібан зі страху хрестився. Про талібани в кадирівців. В Вагнерівці, жекі, жекі, Зекі, Кадирівці. Ви розрізняєте там, хто страшніший, хто навченіший. Ну так, ну, да, зараз вже це очевидно. Раніше не сортували. зараз очевидно. Вагнера неоднорідна структура. Є невелика група мегапрофесійних людей, авантюристів від війни, які кайфують від війни, які от себе не бачать в іншому. Вони, ну, треба віддати належне, вони доволі так наглувато проводять спецоперації. І, і на навиках, на скілах часто густо виживають. І за, за рахунок винахідливості, наглості або нестандартного підходу, це ну, ми аналізуємо. А це що може бути? Ну, як приклад. Ну, ось, як приклад переодягання в українську форму. Заходження, вони можуть повзти і зайти начебто з українського боку. Нестандартний підхід, нестандартний підхід, використання української мови, там, намагання використання української мови, е, загороджувальні загони. Тобто, коли піхтура їхня боїться, просто е, пекельно боїться штурмувати, вони кажуть, вас тут точно уб'ють, а там ще лотерея. І в них вибору особливо нема. Це теж винахідливий підхід до, до війни. Регулярні війська собі так не, не можуть дозволити. Е, але їх дуже невелика група, і вони роблять якісь спеціальні операції. Все решта вагнеров, це з ними гідко навіть воювати. Ну, вони не вміють, вони не знають, їх жене тільки страх. І якщо на початках війни вагнер, це було якось, от, там, ми з вагнером стикнулися, і це якось було, ну, не то, що престижно, ну... По-воєнному їх поважали, то зараз, коли кажеш, що ти воюєш з вагнерами, це з зеками, з мерзостю, їх не рахують. Ну, от просто це, ну, м'ясо, якщо використовувати, там, опять, знову ж таки, воєнну термінологію. Кадирівці, ну, вони От хреститься оці, руські від них, там, всі 140 мільйонів. Кадирівці, вони не сформовані для війни. Це не, ну, це не є військо. Кадировці це внутрішні війська, це легка піхота по озброєнню, по навикам. В них немає спеціалістів, там, артилерістів, там, танкістів, там, е, штурмовиків-літаків. Це от для розгону демонстрацій, для придушення різних, там, ну, для тримання влади війська. Вони, коли стикаються з якимись... Хаотичними е е підрозділами чи групами до 10 людей з ногчі, вони різко з ними розбираються, бо їх кількісно і якісно, вони краще. А коли вони стикаються з регулярною армією, вони не здатні ні на що. Ну, тому їх і мало в полон беруть, бо вони, якщо виходять на бойові позиції українські, вони зразу ж гинуть. Або вони просто не воюють, вони там на третій лінії стоять і чекають, коли можна буде зачистити, той, ну вже коли вагнерами засиплять просто ці позиції, чи артилерія знищить, вони тоді заходять, зачищають. Це навіть не докір їм і не зневага, це факт, ну от вони так сформовані, воювати вони не здатні проти регулярної армії. Це поліцейська структура. Яку мали б використовувати, якби Київ взяли за три дні, вони тут тероризували місцеве населення, залякували би і там, ну, то, що вони в Росії роблять, от, власне, вони би тут робили. Не виходить у них воювати, і, ну, як вояки, це, ну, не, теж нема про що говорити. Є спецпідрозділи, там, якісь десантно-штурмові війська, але від початку активної фази війни їх серйозно потрипало, вони добавлені мобіками. Тому особливої боєздатності у них нема. У них їхня тактика, оце вогневий вал, яка була серйозно вибіжного працювання сільського, навіть тут, у них є перевага в артилерії. Ну класно, от, реально, от, е, поки що. І от вони цим використовують. У них перевага в боєкомплекті, в танках перевага. От, оце їхня сильна сторона. Підрозділів, які б могли переважати українські підрозділи, у них нема. Ну, заради справедливості треба казати, що не всі наші підрозділи витримують таку динаміку. Є, які сипляться, ну, не без цього. Але якщо узагальнювати, то вони не страшні своїми там, навиками, своїм досвідом і так далі. У них реально працює система оцих, не випускали орланів, купу. Орлани швидко розвідують, в них оточена передача від Орлана до пострілу, гармати, три хвилини. Досить непогано артилеристи їхні працюють, ну як працюють професійні танкисти, артилеристи, артилерісти, льотчики і так далі. Оце, на цьому тримається е окупантська армія. Ніякого духу, ніякого там, ідеології, нічого нема, вони самі розуміють, що це неправедна війна. Просто вони раби і заручники їхнього церкви. ось і все. В Бахмуті 101 день. Я, ви кажете, 10 прильотів, було 17 прильотів. Ні, не прильотів, штурмів. а штурмів на добу. А найстрашніший той день, як він виглядає? Чи це суцільне пекло? Так, е, да. це кожен день радував в по-новому. Був, був день, коли ми, ми в засідку попали, понести втрати серйозні. Через це? Через підлість ворога і через те, що нас підставив наш сусідній підрозділ, який мав паралельно з нами заходити, вони, щось у них не вийшло, але вони доповіли, що вони зайшли. І ми мали одночасно, ну, виконувати задачу, і так стало, що вони не пішли, чи, не, не знаю, не вийшло, там службове розслідування йде. І ми пішли, і, по суті, попали в ситуацію, коли тут ворог, перед нами ворог, і такий напіввогневий мішок. І довелося з важкістю виходити. Були дні, коли менше було штурмів, але коли морози просто вибивали бійців з стану здорового, там. Кожен день евакуювали то запалення легень, то обморожені ноги, то обморожені пальці. То, ну, от, Тому що окопи рити – це промерзла земля. Ну окопи вириті, сонечко підсвітило, щось розтануло, затекло, отак от води в окопах, там вище колін. Ночу мінус удари, всі ці холодні ноги, а поєць з позиції не йде. У кого який імунітет, в кого який вік, все видає на це. І так з дня в день, з дня в день, з дня в день. Треба, треба, треба. Е, да, ну, що, що, що говорити? Болото. Війна – це ж болото, бруд, кров. Розірвані вороги, розірвані побратими. За спиною українська свята земля, тому відступати не можна. Зажимаєш в собі все людське, пробуєш стати там, аскотинитись до рівня ворога, щоб там на такому ж рівні там вбивати. І от, так, і от така робота. Дуже, ну я вам скажу, дуже не просто е, захисникам Бахмута чи будь-яким українським захисникам, е, хто воює в цей. Я взагалі казав, я ж чотирнадцятого року воюю, що найпекельніше в піхоті це зима. В будь-якій точці. Зігрітись нема, де, бо виявляється, ці точки обстрілюються. Вогонь не можна розпалювати. Е, утепляти, скільки ти не береш з собою комплекту взуття, все, воно буде мокрим. Е, бруд, болото, кров і пішло, і поїхало. Але, знову ж таки, якщо б не було цих героїв, угу. ну, не було б України. От вони не більше, не менше. Вони там з собою, наші підрозділи в свій час, зараз ті, хто замінив нас, вони тримають Україну. Я кілька місяців тому хотіла з вами поспілкуватися, зв'язувалася. Мені сказали, Петро Кузик приїхав в Київ, але там поховання бійця його батальйону. І як для командира, яке було найважче рішення для вас? Вони всі непрості рішення. Командир несе відповідальність. Як би будь-який командир, би не старався, втрати невідворотні в цій війні, тому що вона дуже тотальна. І коли от ми рахували вули дні, на наш квадрат прилітало 500 снарядів на невеличкий сектор, на годину. Різних калібрів. І коли під артобстрілами виживає піхота, новий штурм, нова дня таких два-три артов села, танки. Відбиваємо танки, викликають авіацію на нас. І втрати є. І... Оце проклята командирська робота. Хоч ти воюєш з пацанами рівень в рівень, що ніхто тобі не закинеш що ти десь там. І так далі. Але все одно всі ці втрати на все життя жити з ними потім. Бо це твої. От є родина, яку ти тут лишив, а друга родина це вони. І з ними, от, так, я, чесно кажучи, а ми такі теми з вами. Я коли раніше там починалась війна, з 14-го і поранення були, і там серйозні там такі там піски е е е so, тоді була така гаряча точка. Я думав, що ми досвідчені, і я коли чув, що я воєнний, в мирному житті застрелився, думаю, ну це щось, ну, ну якось слабак, там, і так далі. Зараз я абсолютно розумію, чому вони це роблять, тому що мирне суспільство не знає, що хлопці прийшли, щоб я якими словами тут не розповідав, я... І сотої, і тисячної частини не розповім жахів, які там відбуваються. Мирне населення не знає, що хлопці там переживають. І добре, що вони цього не знають. Для того ми там і працюємо. А людина це носить в собі. І є людина, що може з цим справитись, якось там жити з цим. А є людина, яка просто там приходить час, і вона не може більше з цим жити. Тому... Ну, я ви кажу, можете справитись? Ви? У мене ще купа, мене ще москалів всіх повбивати треба, і ще купа роботи. Я про психологію буду думати після війни. Я розумію, такі лайтові питання. Не, буде, не то, що недоречні, лайтові, смішні зараз про психологію. Не ставлю. Але я спілкувалася з Ярославом Лисенком, і він каже, що... Прошуємо до то, речі. То, то... Я... Він... Е... Він з перших днів війни, з 14 року, воює з нами. Я пам'ятаю, коли була дуже небезпечна у нас робота, це ще піски там. Я їх вишикав і кажу, я зрозумів, пацани, тут тільки добровільно. Хто може, то йде. Хто, ну, вибачте, кажу, хто ситься, той не йде. От, ну, тоді я так, ну, ця армія. І він підійшов і не сказав, що він там, це, він каже... Командир, у мене четверо дітей. Я кажу, «Ні, от ти йдеш точно, бо ти кулеметник, а він Бугай здоровий, у нього і позивний Бугай. Він на собі тягав і свої боєкомплекти, і підрозділу боєкомплект. Він такий, ну все, і, значить, я йду. І він так, він, да, хороший вояка. Боєць пройшов дуже багато гарячих точок. Але, да. до речі, я дізналася, що він що позивний Бугай вже після інтерв'ю. У вас позивний який? Апостол це він мені дав цей позивний Він такі в принципі з того як він відгукувався про вас каже я ходив за ним не де Бог топшов від всіх охороняв бо без командира ні от кузик має бути на місці всіх інших так обліпив що ви для нього Апостол я зрозуміла логіку цього позивного? я книжку читав доповідна це був 15 рік доповідна є книжка Іленка, Юрія Герасовича доповідна апостолу Петру. Неймовірно класна книжка. Я, зах... я її я тільки було 2-3 хвилини, розставив там перепочинок, дозор розставив. сам не можна робити, Це сам книжку в окопі десь затихло. Я її читав. Ну і можливо то, що Петро якось воно так ну бугай роздавав тоді всі, в нього... він гоморний такий хлопець. Він тоді Маестра, ну, всім-всім тут нарядив ці позивні, вони якось так закріпилися з тих років. Я думаю, що влучна. І ще одну класну відштуку сказав, що везіння, везіння дуже важливо. Ми розуміємо, що не все можна прорахувати. Ну, є така штука, я не знаю, там прилітає за 10 метрів, а ти залишаєшся живим. Як, як це, ну, це відбувається і все? Ну, я б назвав це не везіння, а боже благословіння. Бо там... На війні ж немає атеїстів і немає некурящих. І там ангел смерті і ангел життя так по колу ходять один з одним. І боєць, коли прокидається, що б хто не казав. У кожного вервичка, у кожного лист від дитини, бо коли діти пишуть зі школи, там присилають, це як обереги вважаються воєнними. Хтось іконку під казку, хтось сюди цей лист дитячий кладе, у когось тут хрестик тут рідновірський тут мусульманський ну ну кожен по-свому але кожен має свої обряди кожен має свої там чари е я по-свому намагаюсь їх там молитись за них от якщо говоримо про Бугая він по-свому я так спав і так помічав інколи що він дбає за підрозділ весь і важливо з якої ноги ти прокинешся Яке сонце, які знаки подаються і так далі. Я ж кажу, там атеїстів немає, немає нікурячих, немає людей, які б щось не вірили. Ну Ви вважаєте, що вас боженька так, або святі там охороняють? Я маю три поранення. Е і я точно знаю, що е і, якби не були плани на мене, щось я не мав що важливо зробити, мене вже давно не було тут. Тому і ми були в таких місцях, як правило, ну якось нескромно говорять, ну як є, звідки не повертаються. І той же Бугай, і той же Маестро, і Пуля, і я кажу, ми з 14 го року воюємо, і не завжди ми були досвідченими, хоч би даймо якісь, ми взагалі наш перший царство небесне, він загинув перший комбат, Куцин Олахівадович. Я пам'ятаю, дуже не вистачало людей, ми стали в стрій, і ми не проходили ніякого злагодження, нам видали автомати, і він сказав, ворог там, все, я поїхав. Оце наше було, це тренування. Але ми попри все, попри те, що були зелені, і в той ситуації вижили. І перша позиція наша називалась камікадзе. Ну уявіть, вона не просто так називалась камікадзе, Е, потім ми пройшли злітні смуги ДАПу і штурми і, і потім уже е, після поранень думав, що вже все зав'язав з війною. Знову Москалота Папела довелося вже Ірпіню, Буча, Гостомель. Там маестро працював, бо ми перша берка на Баришовку, десант висадився. У нас була задача знищити десант на Баришовку разом з місцевою тероборони класник до речі, пацани, ми поки доїхали, вночі з Києва висунутися на маршу, кожна тероборона в кожному селі, вважаю, за честь обстріляти колону. Ми поки це, добрались до і вони вже половину вирізали москалів. З ними задоволення було працювати. Ту сторону Київщини чистили, а потім Рубіжне, потім Сіверський Донець, потім пекельні бої під Горлівкою, потім Бахмут, якось воно... Градуси наростає, наростає. Я найбільше бажаю от кожному бійцю вам особливо, ну, перемоги, це зрозуміло, це а залишитися живими, ми поспілкуємося вже після перемоги там великої. Я сподіваюся цього року, але мені кажуть, така наївна, наївна ця, чукотська Коли дівчинка. Бог десь. Або так. Дякую вам, Петро, за те, що прийшли звідти. Дякую за запрошення. Петро Кусик був сьогодні з нами, командир батальйону Свобода. Я сподіваюся, що… Це наївно, але всі наші бійці залишаться живими. Це найголовніше. Перемога. Пока.